В будинку, куди прилетіла російська ракета, вночі 11 листопада проживав 16-річний Роман з мамою та відчимом. Він спав в одній кімнаті, батьки – поруч. Да, я був в сусідній кімнаті, я не спав. Мене відругали, ну, що я не спав, але Рома мій отчим підійшов, ну, сказав, що прийшов спати. Я, ну, я закінчив ну, на комп'ютері, бо я обновляв.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 Внаслідок влучання російської ракети сімейна пара загинула, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Місцева жителька Наталія від самого ранку чекала завершення пошуково-рятувальних робіт та сподівалася, що невістка жива. Я живу в цьому будинку в кінці, в четвертому під'їзді, а тут моя невістка знімала квартиру на Ну Внук не пострадав, вийшло, що його кімната ціла. А от невестку поки не можуть нити. У мене сьогодні день рождень, 34 роки. Будемо вірити, що вона жива. З-під завалів п'ятиповерхівки деблокували шість загиблих. Ще одна людина померла у лікарні, повідомила речниця головного управління ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк. У результаті ворожого обстрілу сталося руйнування поверхівки з п'ятого по перший поверх. Станом на десяту годину із під завалю, вилучено тіла шістьох загиблих людей. Чи є інформація, що можуть залишатися люди що під завалами? Ми перевіряємо усі варіанти, тому операцію не закінчуємо. Армія Російської Федерації ударила по п'ятиповерхівці із зенітно-реактивної системи с 300 повідомив пресовіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Пошкоджено також п'ятиповерхівки поруч. В них повилітали вікна та зруйновані балкони. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.